السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماكم علي اليوم نزلت لكم في سلسله وانا في الفيديو بس شوية القناه في القناه, القناة ويلا نبدأ الفيديو Okay. <تصفيق> أنا رسبنت؟ رسبنت في آخر الماب وهذا كان آخر الماب، بعد ذا المكان بنروح المنطقة من جد باملح. أمم، يلا نسق، مشي، ما لأن، لأن، ما ما كنت كنت زين ف جس كذا وش أسوي وش أسوي و الرسالة ضاعت عني معنا. بعدين رحت غيرت الباسورد من ذاك التلفون مع كيف اشتغل فجأة غيرت الرسالة و هون توكا سجلتكم فيديو أوكي أه. تمكنت فورا وجبت توجيه هذه الغابه العاديه ممكن الفيديو يكون ثلاثه جزاء او اربعه جزاء او خمسه جزاء او اكثر حده آه. يا ياخيو كرتون كتابل نعم <تصفيق> oh barato chamo No es No mas vamos a cortar el video بس شكله كثير جت دقيقتين بس عشان هوا الي سيف وبكاكسخ وشبل كم ما هو ليش صوتي رايح لا ما عندي لا ما عندي فحم فلا ما بدي بس عشان الجمال زيادة خشب انا في البداية فما كرست لازم أسوي بيت من ديرت ولا أسوي من ستون ما في أسوي من خشب ما في صبيحة أسوي بيت من ستون نحن صوت الى من من و او و او او بس او او او بلوكة فحم يلا. يلا. او اوكي اليوم عندي تقريبا ستاكات إذا قدرت اليوم خلوها الحلقة الجاية المهم كذا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتم لا تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا في القناه كان معكم علي نشوفكم في فيديوهات جايه السلام عليكم